Boa noite, bo día, boa tarde Xa sei que cando estou gravando a esta hora Pero non sei cando oideis ser Por eso o digo así E hoxe imos a facer un pequeno tutorial De como instalar en Android Neste caso, no meu caso, un Android 7 Non vos quedas con un teléfono pero Un teléfono enorme, pero bueno Tiene sorte que trae Android 7. Pero bueno, esto pode delo facer igualmente en Android 6, en 5, en 4.4, en 5.1, no que seña. Eso é es sobre programas de suscripción a contidos. Es decir, hai un sistema, dos sistemas de de suscripción a contidos. Un chama RSS, Real Simple Syndication, que foi inventado por Aaron Schwartz un activista que, por desgracia, morreu hai un tempo bastante xoven, de feito, moi xoven, non pasaba de 22-24 anos, e hai outro sistema chamado Atom. Neste caso, imos buscar lectores do sistema RSS, que é un dos máis extendidos, senón o máis. Que saibades que é software libre, tamén, ademais, o sistema este. O que vamos a facer? Non aquí, evidentemente, é ir play store neste caso porque é android e imos buscar directamente as siglas esas r s s e damos aquí neste caso xa teño mirado que o oitavo resultado é este que dice que un lector te o sistema de suscripción é realmente simple que ademais é simple en sí así que vamos instalar como vedes vídeos perdón de las interferencias eh, como ve después hay vídeos eh, información sobre conexión wifi para poder conectarse ¿no? dice permite que hay información de información sobre las eh, conexión a redes wifi o wifi si queréis decirlo así por ejemplo se si está habilitada conexión wifi los nombres dispositivos wifi conectados vamos básicamente en principio para poder utilizar internet y logo Pois, pues, fotos multimedia arquivos, é dicir, é para poder eh, acceder, como pon aquí, o almacenamento externo do dispositivo, incluso, a ver isa, un ou varios arquivos do dispositivo, vamos, para poder deixar a información que conquira a aplicación no propio teléfono. Damos a aceptar, empeza, dando a descargar, empeza a descargar, e son oito megas e medio. Aquí tardar un poquiu máis porque bueno, non é unha non é unha wifi ou unha berralleira, pero bueno, é o 4G, pois xa. Non quero gastar máis datos e, mesmo non sei se teño agora a velocidade de 4G. Aínda que que pudera conectar. Así que prefiro facelo pola wifi e aquí está acabando. E aquí está instalando, vale no instale a ver si acaba no, esto tarda un ratito ahí damos a abrir que vemos que realmente es simple descargas engadir sincronizar tema e, e, e o settings settings e, a ver configuración ¿no? os asustes y vemos que aquí era mente simple das a engadir podes engadir unha fonte, destas que xa trae, podes engadir por medio de palabras clave, que nunca o fixe, que palabras chave, por medio de, de buscar palabras por aí, ou por medio da URL, que a URL non é máis que o enderezo de internet, pois podes engadir un... algo así. Podes engadir unha suscripción a un contido determinado. Tamén podes engadir a un podcast, o mesmo xeito que un feed normal. O sea que, que, un, que un sitio de noticias. Pois pues podeste suscribir a un podcast, que un podcast é un... Ahora chamase a todo, tanto audio como vídeo, son pezas de audio ou de vídeo, ás que te podes suscribir. entonces cando hai unha nova peza de audio ou de vídeo da... do teu, pois pues eso, da, dunha persoa que sigas ou do que queiras, pois pues, xa te avisa, e ti cando poidas se podes escoitar, non? O ver, claro. Pois imos entón a facer uns cantos exemplos. Entón, para empezar, imos a deixar isto en segundo plano que nos vai ser moi útil. Imos quitar o... Bueno, imos xar isto así. Solo imos quitar eso Para despois poder recapitular. Esta aplicación vou na deixar aquí. Para poder ver. Vale, entón, unha vez que estamos... Neste momento, imos a buscar, por exemplo, o Boletín Oficial do Estado, por que? porque quería facer un exemplo que fose útil. É un exemplo útil é poder, por exemplo, poñer en RSS as, eh, digamos, ofertas de emprego público. Como facemos? Pois vamos ao Boletín Oficial do Estado. Tamoxe aquí, directamente. E unha vez que chegamos aquí, vemos que aquí abaixo hai o que xinalmente hai da redes sociais e demais. E hai eh, esto eh, do móvil, supoño que xa a aplicación do BOE, que tamén pode ser moi útil. E aquí temos un segundo logotipo. Este logotipo é o logotipo do RSS, do sistema RSS, e un cadradinho laranja, con tres ondas, ou según punto, dúas ondas de cor blanca. Damos aquí, e o que nos vai a salir son... Todos os alimentadores, todos os feeds, todos los, todas as orixes, RSS E vemos que hai unha xa eh, que xa se ticou Unha das opcións pois xa se consultou É precisamente de posicións e concursos Isto é moi útil precisamente cando xa hai unha oposición Ti cada día eh, sincronizas o RSS E ve esas novas oposición según a ti Se interesa, xa tes aí Directamente a información ou o enlace a información A ligazón a información E xa vas eh, Pois eso, haste de alto Que seña, pero Por lo menos a información ven a ti En vez de ter que sempre Ir tía por ela, ou por lo menos vas dun xeito máis automatizado Se damos, damos aquí así Directamente Vá nos salir o xml Un ficheiro que o que fai o que nos permite ver no outro lado todas as novas leis e que isto serase automáticamente, ademais. Bueno, pois pues, o que imos facer é darlle un bo rato, como nos pasou o principio, dálle copiar o enderezo e dinlle o que non eras perdón. Copiar o enderezo da ligazón. É decir, copiar a dirección del enlace, pon aquí, vale, pois pues, imos a darlle. E unha vez que fixemos isto, xa está na memoria sexta no porta papeis imos directamente a aplicación imos a at engadir imos a fit que o tipo de información que queremos recuperar e aquí dando un rato vistes vestes ou oh, perdón vese que sale peixe peixe inglese pegar Xa, cortamos ou copiamos, mellor dito a información, agora imos pegar aquí. Vemos que xa o puxo aquí, a sección do voltín oficial de estado, a sección 2B, como pon aquí o final, como pon ahí o final, é a 2B. E dámose a search, buscar. Az que lle damos aparece, dámose atención moito a isto, non está confirmado que queremos suscribirnos. Para confirmalo, vedes ese ese cuadrado que está encima de donde estou dando. Vale. Pois pues dámose. -se, seleccionase, entón agora si. Sí. Agora si sí, está seleccionado, hai 8 esa fonte. Vedes? Politico do estado 8. Vale. O mismo podemos facer coa nosa comunidade autónoma, en concreto coa de Galicia, si sí pode facer. Se non sei o estado das demais, que debería poder facerse pero Eh, pois o máis probable é que si. Sí. Entonces, neste caso, buscamos, eh, como estamos en Galicia, o Diario Oficial de Galicia. Que raro que falando eu galego, xeña galiciano é, é unha cousa moi rara. Bueno, agora ese. Imos ali, damos aquí. En este caso, tedes saber unha pequena diferenza. Claro, buscaredes onde está o logotipo do RSS pois non oides a topar por ningún lado porque pon directamente as letras perdón, o que per é compartirlo no, perdón RSS, eso é o que pon ahí entonces, dámose e vainos a, a donde as cannes de suscripción RSS ponnos todas tamén, tanto suscripción por sección so diario como por rangos instrucción corrección de instrucción con por temas etc etc etc Neste caso imos a facer como antes amos un rato a posicións e concursos copiamos a, a ondederezo da ligazción e íimos outra vez ao programa No programa, volvemos a dar a engadir at en inglés damos outra vez ao fi damos outra vez aquí sánnos para pegar, pegamos, este caso, sección 7, a sección cuarta, pero como hai eh, varias subseccións, pois pues, eles eh, contan cada subsección como sección a hora de dar un número aquí. Pois pues, é eh, a séptima sección, vale, pois pues, aquí atemos, damos a buscar, aparecen non vos esquezades, de darlle aí, de darlle de seleccionar no que o cadradinho de verificación, damoslle para aquí, entón Xa vemos que nos aparece tamén oposicións e concursos da xunta que son 4 neste día pois pues, houbo catro máis. De feito foron realmente unha de sumario e outras tres que son neste caso resolución, outra resolución e unha res outra resolución neste caso dun tribunal designado para xulgar un proceso selectivo. Entón... Xa temos, sabemos que temos a aplicación Con todo isto Evidentemente, se solo lle poñedes esto Pois, pues, lóxicamente, pues, xa o tedes directo Que lle poñedes moitas máis suscripcións Non hai problema, porque como aquí vai suscripción por suscripción Podedes ir a unha delas E vela sen ningún problema Bueno, pois pues, ata aquí o tutorial de hoxe Agardo que vos teña gustado Que vos é útil E que entre todos, pois pues, pagamos máis doado, que todos teñamos traballo e que todos vayamos adiante, e se non temos traballo, por lo menos que, que tenhamos a posibilidad de, de conseguilo. Unha aperta, un saúdo moi forte e dícalo. Chau, chau, chau, chau, chau.